करो वो जो लाल वाला बटन है उसके फूट के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस प्लिक हो जाना चाहिए है कि सब अम्मी अबा ने अच्छा खासा जलील करके उठाया तो हम लोग उठे उठने के बाद मैंने ग्रीन टी की चुस्किया ली ادھر وہ کچھ کہہ لیتے میں نے عزت ہی کروائی ہے پھر خیر تیار ہوئے اور پپو شپو بنے اور یونیورسٹی کے لیے نکلے اینڈ یہ ہمارے یہاں یونیورسٹی کے لیے بہت تیز ہو رہا ہے گرمی ہے اس وجہ سے باہر کوئی نظر نہیں آ رہا کیونکہ پتا ہے جلد بھون جانا سب نے خیر ہم نے یونیورسٹی پہنچ کر جو بھی کام شام کرنا تھا سب میرے پیسے میرے آنے سے پہلے آئے ہوئے تھے تو ہم نے کام شام کیا اپنا اور وہ کرنے کے بعد ہم نے کھانا آڈر کیا جو ڈیلی روٹین ہے ہماری پیزا آڈر کیا اور پھر ہم صحیح جنگلیوں کی طرح اس کے اوپر ٹوٹے اور اس کا صحیح طرح سے وایا کیا یہ ہے جی ہمارا ڈپارٹمنٹ خیر یہ پیزے کی ویڈیو آ گئی اور یہ ہم نے اس کو اچھی طرح جارحانہ طریقے سے کھایا کھانے کے بعد فوراً ہی ہم سب گھر کے نہیں نکلے کیونکہ گرمی بہت تھی اور ہم لوگ فٹافٹ نکلنے کی کی اور یہ ہمارا نہر والا یونیورسٹی کا روڈ اور اس کے اوپر آپ کو گول گپوں اور گولوں کے نظارے نظر آئیں گے خیر میں نے اپنا مو بند کیا اور یہاں سے میرے کا دفعہ ہونا اچھا ہے آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی تھی میں اور اگر یہاں میں گولہ کھانے بیٹھ جاتی تو میری عزت و بہت اچھی خاصی ہو جانی تھی تو پھر میں فٹافٹ نکلی اور یہاں سے اور وہاں سے ہم نے کچھ چیزیاں خریدی اپنے لیے جو کہ چرنے کی عادت ہے <coughs> یہ ہے ہمارا ہومٹ والا روڈ اور یہاں پر میں نے جا کر پہلے ہی میں نے کہا آگے کیا جانا पर پر یہاں خالی جگہ تھی رک گئے پھر کہ وہاں سے میں نے اپنی چیزیاں جو بھی خریدنی تھی خرید خرو کے اپنا پارسل پکڑا ہم لوگ گھر کے لیے نکلے اور یہ ہمارا ہے مین جی روڈ یہاں سے سیدھا ڈائریکٹ ہم گھر پہنچے اور گھر پہنچ کر ہم نے اپنی ساری چیزیں شیجیاں نکالیں جو ہم نے کھانی تھی خیر اس کے اوپر میں نے تسلی سے بیٹھ کر ہاتھ صاف کیا آپ میں پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب میری ہے اس <laughs> کے بعد میں نے تسلی سے بیٹھ کر اپنا پارسل کھولا بہت ہی جارحانہ طریقے سے باکس بھی جو ہے نا مجھ سے دہائیاں مانگ رہا ہوگا میں اتنی پھوہڑ ہوں اور اتنی کے کے چھوری نہیں پکڑی اور ڈریکٹر جو ہے اپنے ہاتھ توڑوائے اور اس کو اسی طرح کھولا ڈبا شبا اچھی طرح جنگلیوں کی طرح میں نے پھاڑا اور یہ ڈبا اتنا بڑا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا یہ میں نے شاید میری جو آڈر کیا اس کے ساتھ مجھے گفٹ شفٹ یا کوئی اور چیز ہی دے دیں خیر مجھے اسے ڈبا کھول کے بہت ہی افسوس ہوا کہ بندہ کوئی تو چیز ایکسٹرا تھوڑی بہت گفٹ ہی کر دیتا ہے نہیں یار پوری پوری چیزیں دیتے ہیں. بورا ہاں یار. بورا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی جانتے ڈبہ کھولا ڈبے میں سے ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کی ایک. ایک خیر وہ ڈبا نکال لیا ہم نے اور یہ تھا ہمارا آڈر یہ میں نے آڈر کیا تھا ایک کٹر جو کہ مختلف چیزیں کاٹنے کے لیے یوز ہوتا ہے کچن, کل, کچن کے اندر اور یہ ہم نے ڈبہ کھولا اس کا خیر یہ میں نے عزت سے کھولا تھا یہ والا ڈبہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ خیر اتنا پیار بھی نہیں تھا چلو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے پھر یہ ہے جس بورڈ کے اوپر لگنے والا جس کے اندر کٹرز وہ بلیڈز لگے ہوتے ہیں یہ جی یہ اوپن کر کے یہاں پر آپ اپنی چیزیں جو بھی رکھنی بلیڈ کے اوپر رکھ کے اور کٹنگ کرتے ہیں یہ اس کے بعد اس کے ساتھ جو انہوں نے دوسری چیزیں رکھی ہوئی تھیں بلیڈز وغیرہ مختلف وہ دوسرے ڈبے کے اندر تھے ایک ہاتھ سے نکالنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو پھر میں نے پھر بھی نکال ہی لیا اور یہ پٹاخوں والی جو پی پی ہے اس کا بعد میں دیکھیں گے اس کے اندر سے خیر ایک نکلا کرش کرنے کے لیے اور سلائسز کاٹنے کے لیے اور چھلکے وہ وغیرہ اتارنے کے لیے اور مختلف بلیڈز وغیرہ نکلے اس کے اندر اینڈ پہ جو میں نے چیز دکھائی اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی چلو خیر ہمیں اپنی مطلب کہ چیزیں مل گئی خیر اس کے بعد میں نے اس کے اچھی طرح بیٹھ کے پٹاخے نکالے مجھے کمنٹ میں بتایا کہ کون کون پٹاخے نکالتا جب بھی کوئی پارسل منگواتے ہیں یہ دیکھے ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک وہ ڈائلگ چھوٹی بچی ہو کیا اور یہاں پر ہمارا بلاگ ہوا اینڈ ٹاٹا